Діана Борисенко навчається на другому курсі спеціальності журналістика Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. Дівчина виділяє як плюси, так і мінуси дистанційного навчання. Звичайно, в тому, що професія майбутня моя, моя професія, журналіста вона передбачає собою комунікацію з людьми, а дистанційне навчання, так скажімо, цього не передбачає. А щодо ...плюсів, бо можна буде записувати. В епідеміологічної ситуації в Україні ми не знаходимося всі разом, немає великого... ...звучення людей і ми не наражаємо вам один одного. Викладачка Світлана Гузенко за допомогою платформи Zoom проводить... ...лекційні та практичні заняття. Сьогодні тема лекції відмінності SEO-текстів від LCI. Давайте ми з вами спробуємо згадати або придумати такий асоціативний ряд, який може викликати зі словами університет. І, будь ласка, які асоціації у вас викликає це слово? Річ у тім, що саме в такий спосіб і формується ряд синонімічний, для того, щоб, який потім в перспективі може бути включений у LCI-текст. І так, асоціація зі словом «університет». Таня? Сесія. Сесія, звичайно, без цього не буде. Дор, господи. Аріна? Так, ще? Вали. Вали. Дитом. Курсова робота. «На наших дисциплінах, на наші рекламні спеціальності, то дуже хочеться попрацювати в тренінговій формі, дуже хочеться почути висловлення думок від студентів. Це, звісно, ми можемо зробити, як то кажуть, через екран, але емоції через екран не передаються, на жаль». Завідувачка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Оксана Філатова говорить, студентів заздалегідь попередили, що з понеділка, 25 жовтня, вони навчатимуться дистанційно. «Студенти, які живуть не в Миколаєві, вони мали змогу поїхати додому з гуртожитку, зібратися відповідно і вже налагодити свою роботу, своє навчання вдома в зручних умовах». Проводиться і моніторинг знань студентів. Кожна група, принаймні студентів спеціальності журналістика, має журнал, куди заносяться автоматично оцінки за виконані завдання. Відповідні наші студенти, які за процес роботи протягом семестру набрали 60 балів, вони спокійно допускаються до екзаменів і форма екзамену, заліку, вона може бути різноманітна, вона може бути як онлайн, так і офлайн. За словами директорки Департаменту освіти і науки, облдержадміністрації Алеви Ліховської... ...з 26 жовтня 14 закладів вищої освіти, 11 навчатимуться дистанційно. Ще три вузи за змішаною формою. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.